ازاي اطبع باعلى كواليتي من الاوتوكاد السلام عليكم ازيكم يا باشمهندسين أنا مع بعض نتكلم إزاي هطبع اللوحة اللوكات بتاعتي بي دي إف أحولها لبي دي إف أو أطبعها بالأبيض والأسود، ناس كتير عندها مشكلة في حد دي تيجي تطبع تلاقي اللوحة طالعة معاها ألوان، فدي مسببة له مشكلة، لما يجي يطبعها طبعًا هو إيه؟, إيه لا الألوان كلها داخلة ببعض. تمام؟ أو لما يجي يطبعها ألوان فبتبقى الألوان مش واضحة بالنسبة له في فمؤذية للعين. طيب، بنحل المشكلة دي إزاي؟ دي لوحه، تعالى مع بعض كده ايه نتكلم عن خطوات الطباعه واحده بواحده وازاي بحول اللوحه بتاعت البي دي اف بجوده عاليه. كنترول بي. باجي هنا وسط دي اللوحه اول ما تفتح عندك هتلاقي اللوح عندك بالشكل ده. طيب انا دي بسيبها نن زي ما هي، وباجي هنا على النيم بقول له ايه؟ مايكروسوفت برنت تو بي دي اف بختار دي بعد كده طيب الاوبشن المسؤول عن ان انا اعمل اللوحه بتاعتي الوان او بدوس ابقى أعمل لوحه معش ابقى ادوس اسود وبتيجي من هنا وبتختار الاختيار هنا. ده مونكروم بتقول لي اس وبتيجي هنا بتختار لاند سكيب ليه لاند سكيب تبقى اللوحه معاك افضل بحسب اللوحه طبعا بصير غالبا تبقى لاند سكيب طيب بتيجي هنا وبتختار ويندو. تيجي تدخل على الشاشه بتاعت اللوحه، تيجي بص هنا بريفيو تلاقي اللوحه بتاعتك ايه؟ متشفته شكلها وحش فمش عاجباني. دي بقى بتقفل بتختار ده، ده هو ده سايب لك هيدر يمين وشمال فانا مش عايزه، انا عايز في السنتر. وباجي انا بعمل ايه من على الويندو؟ بسيب انا الكفر اللي انا محتاجه بعد ده باجي قبلها هنا بشويه ثواني ويندو اه هنا مثلا وبسيب انا ايه كفر اللي هو شمال بالشكل ده. انا محتاجه تيجي نبص هنا نعمل بورفيو تلاقي اللوحه بتاعتك جميله له انتر له بس متعرفش اي حاجه ثانيه له اوكي تيجي على الديسكتوب مثلا نسميها اس مثلا ولا يكون وتسيف تعال نبص على ديسك توب هنا لاحظت ان اسمها اس يعني. يراك في اللوحه عظيمه طبعا ده عشان انترلوك فهو عندك مش واضح انما انت لو جيت تزاوم عليه هيوضح معاك تلاقي لو حطيتك ايه زي الفل لو انت برضه يا باشمهندس عايز الفونت او الباك جراوند بتاع الاوتوكاد عايزه كلاسيك ده بسموهما الكلاسيك هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن لو انت حابب تحول الكاد بتاعك بالشكل ده انا بالنسبه لي ده اوضح ليه لانه بيبقى عندي واضح كل اللي عندي ايه كل الاوبشن قدامي مثلا دايمنشن الخانه بتاعتها موجوده كل حاجه بتبقى قدامي واضحه بدل ما اقعد ادور عليها كده واعلمك ازاي بتنزلها على وبتشغلها. شكرا.